Дімон друг, з яким він працював і дружив поза роботою. Він спочатку був як безвісти зникший, а потім як трьохсотий, потім двохсотий. А, на, а наразі є інформація, що він у полоні. Переселенка з Маріуполя Світлана Сторчак переглядає одне з архівних відео. Про обох, каже, інформації практично немає, окрім тієї, що вони військово полонені. Мені передзвонили і сказали, що так, дійсно, він вийшов 17 травня і евакуйований. Ніякої інформації про, це, ну, немає взагалі, окрім того, що було вже озвучено, що вони Волиньівці і Це територія Територія ДНР. Да, да. Це не так далеко від Маріуполя. Її Дмитро з 2018-го служить у Нацгвардії в Маріуполі. Дружив з медичною інструкторкою з Дунеєвеччини Оленою Кушнір, розповідає мати. Вона загинула в Азовсталі у квітні, а свого сина Світлана розгледіла в одному з відео серед військовополонених, яких виводили з комбінату. Буквально там одна секунда, він млькнув, це він пройшов, і я побачила поранення його. Відколи дізналася, що син Вазовсталі Азовсталі, вдивлялася в кожне відео з-під пригадує жінка, і в одному, коли допомагали евакуювати цивільних, упізнала його. На відео 1 травня, хоча там не видно лице його, але моє материнське серце, і, Рідні всі, всі бачать в цьому хлопці нашого Дмитрика, він виходить і бабусю виводить. У квітні повідомлення від Дмитра надходили вкрай рідко, здебільшого підбадьорливі, але були й такі. В нас літіти з воздуха, і з моря, і карабільна артилерія. Дмитрові 25 і поки він одружений з армією. Жартує жінка. Каже, віджартовуватися любив і її син, навіть з Азовсталі, коли було невимовно важко. Я поїли в каски. У родині Дмитра говорять, що буде ще час, місце і безліч підстав для жартів. А доти жінка продовжує вдивлятися у надіслані друзями відео із сином. Бо власні довелося видалити, коли у квітні після знищеної окупантами квартири мусила виїхати з рідного Маріуполя. На зустріч зі своїм сталевим оборонцем чекає у Хмельницькому, щоб разом поїхати на каву. – Знаходився на Зовсталі. Він мені написав, «Мамочка, я, коли відсюди вийду, дуже хочу поїхати в Львов, вкусно поїсти і вип'ять вкусний кофе. Ви зі мною?» Я йому відповіла, що я жду тебе в Хмельницькому. То, мабуть, якщо він таке хоче, то ми поїдемо у Львів. А після того повернуться у відбудований Маріуполь, бо там – коріння. Мріє Світлана. Олена Кеміняш, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.